سينو يا شباب اتنين كمان انا خلاص خلاص شباب، خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص non è che ha la roba bella, non è che شكراً في الأنم مصر النهارده أنا جاي من عايز رادي المجر أقول لكم أنا جداً أشكر كل واحد فيه أشكر كل واحد فيه أنتو والجهاز بتاعه الموسم ده موسم صعب جداً الموسم ده جداً لكن قداسه ومواعيده احنا في حته في العالم عشان كده انا شايف ان انتوا كلكم اتعرضتوا لجهاد مش بس جهاد بس انا أنا بس مش بس جهاد بدني جهاد بدني وذهني <تصفيق> الموسم ده اكتر موسم في يعني من انتداء من الموسم اللي فات اكتر موسم في العالم في بطولات. كم البطولات اللي انتم مرتوا بيها دي. خليتكم يعني عندكم نوع من انواع الاجهاد جهات الذهني قبل البدني كمان. واحنا الحقيقة مقدرين ده جدا. احنا كأدارة مقدرين ده جدا. وانا متأكد ان جمهوركم كمان مقدر ده جدا. جمهور النادي الاهلي فاهم وشايف وعارف جمهور النادي الاهلي فاهم واعي وشايف وعارف اللي بيحصل عشان كده متاكد ان هو هيهربوا انتوا سبب سعاده الناس الفتره اللي فاتت بس حققتوا الجمهور عليكم اللي حصل المره اللي فاتت والسنه دي كده انتوا سبب ناس سعيده وفخوره فيكم وبالنادي الاهلي وهنا عايز اقول حاجة النادي الاهلي لما بيفقد بطولة النادي الاهلي بينطلق منها النادي الاهلي بتراجع كتير وعندنا بتراجع كتير لازم فاهمين ده ولازم تفرحوا جمهوركم اللي هو شايفكم هو معاكم اللي هو <تصفيق> كمان في ظروف يمكن خارجه عن ارادتكم واردتنا واردات كل الناس عشان كده لك الناس شايفه وعارفه بس احنا كمان من دلوقتي في اللحظه اللي بقول عليها دي احنا كمان لازم نكون بنفكر احنا ليه في بعض المباريات احنا كان يجب تركيزنا يبقى زياده شويه كان يجب اهتمامنا يبقى زياده شويه كان يجب ده خلاص بس دي الكوره محيانا مفيش توكيش، كيف كوره؟ برضو شكر تاني بيكي عايز اقول ان ملتا كلكم محل ثقه بالنسبة لنا كبيرة جدا كل واحد فيكم زي ما مش موجودين جدا جدا جدا في طب انا عايز اقول لكم حاجه اوعوا تنسوا يا رجاله اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا حققتوا رباعيه اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال افريقيا مرتين ورا بعض ما بتحصلش دي كتير اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا تاخدوا مركز ثالث في العالم برونزيه العالم ثاني مره مين اللي قبلكم اللي سابكوا هو ده النادي الاهلي أو يا رجاله أنت ابطال الصوب ما تنسوش ده، ترفع راسك انت اهلاوي، ترفع راسك انت في الاهلي. لازم تبقى فخور بده. زي ما الاهلي فخور بيته انتوا كمان لازم تبقوا فخورين ان انتوا جوه النادي الاهلي. بصوا يا رجاله انا من, من سنه ونص او سنتين انا أقول لك ايه؟ قلت لك أنت احسن مجموعه موجوده في الكرة الافريقيه. أنا قلت الكلام ده من سنة ونص أو سنتين لأن أنا كنت عارف عارف قدراتكم وعارف أنتوا إزاي المجموعة دي لما بتبقى مقفولة كده يعني بنعمل إيه أعتقد الكلام ده كان حقيقي دلوقتي أن أنتوا أفضل ناس موجودة في القارة عشان كده يا رجالة لازم أقول لكم ما تخليش حد يعني يسرق منكم فرحتكم الجمهور ده هو بيهتفلكوا بيهتفلكوا اللي هو بيهتف لكم دلوقتي بيهتف لكم ده ليه حق علينا اللي احنا نفرحه بقى باللي جاي الجمهور ده اللي بيهتف النهارده ده هو ليه حق علينا الجمهور ده يا رجاله هو الشريك معانا وهو السند وهو معاكم صانع بطولات بطولات النادي الاهلي من 1907 الأهلي من سبعة بيمشي بالحب ده بالمجموعه دي هو ده النادي الأهلي هو ده التاريخ وده التاريخ اللي لازم تفخروا بيه والناس تفخر كمان ان هي بتنتمي للنادي الأهلي جمهورنا فخور بده انه عارف النادي الأهلي يعني كل كام سنه كده ممكن حاجه يعني يا رجاله ده شيء مهم كل اللي انا عايز انا لانهم بيقولوا ايه يكونوا منهم ثم ويجب ان يكونوا منهم منهم منهم منهم منهم منهم نفرح منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم مش عايز اعلق على الكلام ده للاهلي لكن كمان عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا احنا اثرنا معاكم احنا اثرنا معاكم ان احنا كنا عايزين فرقه زيكم مجموعه زيكم افراد زيكم كان يجب ان احنا نحتفل بيها بالتاسع لازم نحتفل بالعشره لازم نحتفل بالبرونزيه لازم نحتفل بالسوبر لازم نحتفل بيك وما كانش دي وقت التلاحم ده اللي كان موجود ما كانش في وقت <تصفيق> عشان كده انتوا حققوا علينا النهارده ان نعمل احتفاليه نكرمكم فيها احتفاليه نكرمكم فيها ان انتوا تستحقوا ده كل ما انا عايزه منكم خلاص خلص اللي خلص انتهينا فكروا في اللي جاي في اسعاد جمهوركم فكروا في كتاب التاريخ ليكم جديد فكروا في ده وانتوا تقدروا تعملوا ده المجموعه دي تقدر تعمل ده كتاب التاريخ جديد ليكم لناديكم تقدروا تعملوه ارفع راسك انت اهلاوي كلمه الاهلي دي كبيره جدا كبيره جدا خلاص اللي انتهى انتهى نبص للي ان شاء الله قريب هنعمل حفلة تكريم لحضرتك بس نشوف مواعيد عشان نظبط المعاد نقول كلكم موجودين بتوع منتخب او الارتباط اللي معانا المحترفين ايضا احنا نظبط بس الميعاد وفي ميعاد مناسب ان شاء الله حتى مش عارف لسه الارتباطات اللي جات بشكل عامل ازاي. تاني بقفل ان انا اشكركم واحنا مقدرين مجهودكم اللي فات وجمهوركم مقدر مجهودكم ما تمشيوش هو بالشكل ده. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص فكر في اللي جاي بكره الصبح كده كل الناس تفكر احنا هنعمل ايه في الفتره وتقدروا تعملوا كتير وانتم تستحقوا ده وتقدروا تعملوا وانتم جوه النادي الاهلي. ماشي يا رجاله عايزين نقف مع بعض كلنا نقرا الفاتحه ونوعد من هنا من المكان نحن احنا فيه الوقت ده اللي جاي بعمل زي. نوع اللي ما بيه <تصفيق> <تصفيق> I don't <laughs>